Gau hartan, Bilbon zeuden atxerriko zeinbat kasetarik, gernikara eltzea lortu zuten, George Stier, Noel Monks eta beste batzuk. Eta hauek izen ziren, bizirik irten zirenen lehen testigantzak jaso zituztenak. Benetan gertatu zena argitaratzeak, nazioarteko salaparta garrantzitsua ekarri zuen. Altsatuek, inoize zuten onartu, bombardaketa gertatu zenik. Euren esanetan, Euskal eta Asturiar gorri separatistek euren iesean piztutako zute bat izan zen. Apirilaren, hogetazeian, gernika erasotua izan zen, eta hogetabederatzien altsatuen tropak sartu ziren. Altsatuen tropak soldatu, italiar, aleman, marroki eta erreketez, oso torik zeuden.